ما راح يكمل وقته إنه الحمد لله وصلنا إلى المحطة دي الافتتاح المفتوحة ومنضب أن هو التهيئة في, في, في أجواء جميلة وكنقول بأن توفقنا في فيها رغم أننا كنا نطمح أكثر من ولكن للأسف في حال المواجهة وظروفنا في البلاد العالم باش نقدموا داكشي اللي في راس ديالنا، بالمناسبه ما يخدمنيش نشكر دائما الأمناء ديال البرشا، الأمناء العالميين من أعراض أعراض العالم اللي صراحة بذلوا مجهود معنا باش وصلنا لهذا النهار هذا، الحمد لله كان دحن حلم وتحقق، يعني دوزنا محطات ديال ديال اللقاءات التواصليه. في <تصفيق> وصلنا لمحطة الفور في مستوي عالي، في أحد مستوى عالي في في إجنا المرضي من وصلنا المحطة دي المباراة في استحيا، ما تعرف كيف تشوف الأجواء، الحمد لله دازت في ظروف آه نعم، مؤهمة ميس فيها في البداية هو تكريم دي الفعاليات الرياضية وهذا يعني واحد اعتراف الاطار الرياضي اللي سامسونج يد كرة قدم بمدينة عراش. طيب الحال ياخدنا من الفرصة، نمتلك نشط فرصة هذه آه كش كان جيبوا يعني وجوه قديمة. اللي عطات الكره العرائشية وقدموا الكثير كرمناهم الحمد لله ولو عي معنويا مشاهدة تقديريه يعني رمزيه في نفس الوقت جبنا اطفال صغار حتى هما شاركوا ودخلنا الحمد لله يعني فئه العمريه الصغيره حتى هما نشطوا الحمد لله وكنظن ضمننا موفقين الحمد لله, الحمد لله. أه نعم وفي البدايه يعني بالنسبه للمباراه الافتتاح يعني اللي انطلقت كذلك المراسم كلها يعني جرات في الوقت التوقيت ديالها دي وهذا كذلك يعني التزام بالاجنده ديال ديال ديال الدوري يعني كنلاحظوا بان هناك التزام بالمواعيد وهذا يعني كيدل على الاحترافيه ديالكم يعني في التنظيم يعني شي يمكن تقول يعني على على ال الحمد لله احنا يا على هذا الموضوع هذا ديال الحمد تجربة كبيرة في التنظيم ولكن الاخوان اللي جلبت يخدموا معايا عندهم تجربة عندهم تجربة كبيرة عبر سنين الحمد لله بانت احترافية ديالهم وبان يعني الصورة اللي عطينا من منذ بداية ديال هذا الى هذا اليوم حتى عطينا صوره جيده وهذا الشيء هذا الحمد لله كنظن بانه احنا فخورين به